Com funciona el teu ajuntament? Això és l'Ajuntament de Borgesot. L'Ajuntament té una sèrie de competències municipals. Impostos, com el de bens immobles o de vehicles, oferir serveis com a clavegram, neteja o brosses i també de gestió. Com es prenen decisions? Això es fa a través de diversos òrgans col·legiats. Però això què és? Els principals òrgans són el ple municipal és el principal òrgan de decisió. Composa pels partits polítics triats, sent un total de 21 regidors. Després tenim la Junta de Govern local, que pren decisions menys importants, formada per les tineses d'alcaldia, nomenades per l'alcaldia, més la pròpia alcaldia. En la l'Ajunta de Govern estan els diferents partits polítics del ple, PSOE, PP, Compromís, Esquerra Unida Ciutadans i... Bé, no, totes amb Borgesó no estem, però bo. Després tenim les comissions informatives on es debateixen les propostes abans que passen al ple, formades per grups polítics i funcionaris de l'Ajuntament, que es corresponen amb les principals àrees de gestió, com Igualtat, Urbanisme, i senda o Promoció Econòmica. Finalment tenim la Mesa de Contratació, formada també per funcionariats i els grups polítics, on es fan les licitacions per als contractes de l'Ajuntament amb empreses. Existeixen altres organismes a Burgesot, com l'Institut Municipal de Cultura i Joventut, és Sàrrec de la Casa de Cultura o l'empresa pública CEMEF. Però d'aig, parlarem en un altre vídeo. Com hem dit abans, el ple municipal està format per 21 regidors, segons el que cada partit ha aconseguit en les eleccions. Durant la celebració del primer ple, es partís l'alcalde o alcaldessa, en nostre cas, l alcalde. L'alcalde, en un primer moment, reuneix totes les competències de govern i de gestió. Segons el seu criteri, i normalment segons els acords als quals s'arriba, delegarà aquestes competències en els regidors i les regidores que vulgui. Aquestes delegacions es dividissin en dues: Delegacions d'àrea, que són les principals, recordes quan hem parlat de les comissions informatives, i delegacions especials, que són secundàries, i es creen segons les necessitats del municipi. Així es desenvolupen les regidories. Actualment, l'Ajuntament té 8 àrees o regidories principals. Governació, serveis municipals, economia i llicenda, promoció econòmica, igualtat i desenvolupament local, urbanisme i medi ambient, seguretat i acció ciutadana i benestar social. Els regidors i les regidors que s'encarreguen d'això formen l'equip de govern, ja que gestionen i administren directament les competències de l'Ajuntament que l'acaldes ha delegat. I què fan la resta de persones que formen part del ple? Conformen l'oposició i poden debatre, votar o proposar, però no gestionen directament. Sí, així està tot de Burgesot, però bé, no és per a posar-se tristos. Bé, i fins així una breu introducció de com és l'Ajuntament. Vols saber més? Espera el nostre pròxim vídeo.